يقول المتحدث متحدث باسم اللجنه الماليه يقول صرفيات صرفيات رئيس الوزراء تصليح السيارات والاثاث أربعين مليار أربعين مليار تصليح سيارات رئيس الوزراء وتبديل الاثاث شنو عم وين رايحين وين عم انت وين بين مقاطعه ومقاطعه ايش قد يعني ما ادري ايش قد ثلاث ايام يلا توصلون هي وينها يعني انا بس اريد عم انتم يجوز احنا عم احنا نمشي على وانتم بسيارات وين يعني انت ابعد نقطه؟ مو هاي وأنا يعني ابعد نقطه عمي بساعتين ثلاث ساعات مال المباره هاي ثلاث ساعات اربع ساعات توصل البصره هو اكو غيري له لا واربعين رجال تروحون للطيارات شو هاي السيارات؟ شلون تصرف شو شلون معلل 40 مليار بس عتات؟ عمي شو انا عندي تخم شو لا كل شيء ما بيه؟ هاي نسوان يومية تمسح بي شو لا يتبدل لا يتكسر كل شيء ما بيه والله العظيم اخر شيء نسوان قلنا عنه حبيبي بدله يا ابو عمي لا ينكسر قوم ينكسرونه بس عمي بس هم شنو وعدكم جهال أثاث 40 مليار هذا هم اللي يقولوا هذا وعد هذا وعد مو هو هذا الوعد الوعد تنون به هو هذا الوعد انه البلد الان البلد الان هو هاي وعودكم ما لا بي كهرباء ولا بي ميزين بلد النهرين ما حاطين شن منا يطلع منا يذبن بالخليج ما حاطين ما تقول وين